Tälle React-kurssille, jossa ensimmäisessä osuudessa niin opiskelemme lähinnä tuota Reactin asennusta ja muita alkutoimenpiteitä. Tässä toki on kaksi harjoitusta sitten, että pääsemme myös Reaktiin käsiksi. Tämä video ja kalvot on julkaistu niin Creative Commonsin byncsa-lisenssillä, joka tarkoittaa sitä, että muut saavat nähdä, jakaa, muokata ja julkaista niin tämän videon, kunhan ei julkaise, niin kaupalliseen käyttöön. Reaktia voidaan ajaa kahdella eri tavalla, eli voidaan käyttää niin sanottuja CDN, jolloin koneelle, jolla ohjelmoit, niin ne ei tarvitse asentaa mitään. Tällä kurssilla kuitenkin keskitymme siihen, että asennamme heti alusta saakka reaktiin tarvittavat, tarvittavat ohjelmat ja sitten niin tuota, käytämme reaktia niin koneelta suoraan. Ja Eräs Ohjelma, jota me tarvitaan on Node, koska Nodessa on paketinhallintajärjestelmä, jota sitten tulemme tarvitsemaan myöhemmin. Ja Node asennetaan sillä tavalla, että haetaan täältä osoitteesta niin tuota, nodejs.org, niin haetaan sieltä niin asennuspaketti ja asennetaan se koneelle ja asennus menee muutoin ihan tuota, oletuksi oletuksilla, mutta tuossa kohtaa, missä se sanoa, että Automatically install the necessary ja niin edelleen, niin siihen laitetaan rasti, jolloin niin meidän ei tarvitse miettiä, että mitä me asennamme ja mitä emme. Ää, kun se varsinainen asennus loppuu, niin Tuota, asennus jatkuu tekstimoodissa, eli se käynnistää teille tekstiikkunan ja se kestää sangen kauan, eli olkaa kärsivällisiä sen kanssa. Se asennus päättyy pyyntöön, että kirjoitatte enter ja sitten painatte enterin perään. Niin kuin sen olette tehnyt, niin silloin on node asennettuna teidän koneelle. Tässä vielä, niin tota, nyt mulla on mäkki käytössä, mutta jos te meette omalle koneelle, niin silloin se pyytää, pyytää tuota, ää, tai antaa teille tietysti sen vaihtoehdon, mikä teidän koneenne on. No, sitten me asennamme tuota. Visual Studion, joka löytyy tuosta osoitteesta. ja huomatkaa, me käytämme nyt Visual Studio kodea. Jos teillä on jo community, niin te voitte käyttää sitä community. Mutta, mutta, mutta tämä kurssi nyt keskittyy tämän koden käyttöön. Ja sitten, niin tuota mennään GitHubiin. eli GitHubiin tuolta ja sitten niin tuota, luodaan siellä uusi, uusi niin repositio. Miksei nyt mulle näytä sitä ikkunaa? Tässä näin, niin täältä painatte uusi ja sitten teette samalla tavalla kuin tähänkin asti. No mulla se jo on siellä, joten mä käyn nyt hakemassa sen täältä. Ja tuolta sitten, niin muistatte, että täältä saadaan kopioitua tämä linkki tänne, jotta me voidaan sitten GitHubissa sitä käyttää. No seuraavaksi, jos teillä koneella ei ole vielä GitPassia, niin se asennetaan, eli haetaan tuolta ja asennetaan se. Ja siinä on muutama kohta, mikä on toisella tavalla kuin oletusasetuksissa. Eli kun se kysyy että mitä asennetaan niin poistetaan se kit sieltä eristetsemästä ja kun se kysyy mitä oletuseditoria käytetään niin otetaan se vimmi sitten pois ja laitetaan visual studio Kode tilalle ja sitten sieltä path environment asetuksesta valitaan se ylin eli use kit from git uh, only ja Muuten mennään sitten oletusasetuksilla, kunnes päästään siis asennuksen loppuun, jolloin vaihdetaan ne rastit toisinpäin, eli me käynnistetään kippassi, mutta ei haluta lukea yhtään mitään. No sitten, kun me ollaan kitbassissa, niin tuota, ää, luodaan sinne SORCE-hakemisto, ja se tapahtuu siis MK -source. Komennolla. Siirrytään sen jälkeen siihen hakemistoon eli cd sorsen ja sitten luodaan sinne niin tuota hakemisto ja siirrytään sinne Repot-hakemistoon. Eli tässä vieressä näkyy koko aika mitä mä oon tekemässä. Sen jälkeen niin tämä eli määritetään, että tämä Repot-hakemisto on meidän kitin päähakemisto eli se tapahtuu git.inillä, ja lopuksi sitten kloonataan niin se meidän repositio tänne, eli annetaan git clone, ja sitten se osoite. Sen jälkeen siirrytään siihen kyseiseen hakemistoon, eli me tehtiin React-hakemisto, niin siellä pitäisi olla sitten React, eli täältä oikealta taas näkyy tämä, miten me toimitaan. Sen jälkeen, niin tuota, me luodaan tuota, sinne React-hakemistoon niin meille se ensimmäinen harjoitus. Ja se tapahtuu tämmöisellä komennolla kuin NPX Create React app. Ja sitten sen harjoituksen nimi. Eli NPX on se paketin hallintajärjestelmä. Sitten me annetaan sieltä yksi komento, joka on Create React app. Ja sitten annetaan se meidän harjoituksen nimi. Ja tuota, sitten me siirrytään siihen kyseisenä hakemistoon. Ja tämä on nyt tärkeää, että te muistatte tämän näin, että te siirrytte siihen hakemistoon, jonka te loitte siellä, eli CD eka harjoitus, ja sen jälkeen me käynnistetään niin Reactin palvelin sovellus. eli Meillä aikaisemmin oli siellä Xampissa se Apache, ja nyt me käynnistetäänkin täällä näin, niin Reactin oma palvelin ja kun se pyytää tuota lupaa avaamaan selaimen, niin annette luvan, ja sen jälkeen teillä pitäisi näkyä tämä ylempi kuva siellä, eli tämä Reactin oletus, oletussivu. Sen jälkeen niin me käynnistetään Visual Studio Code, suljetaan se Getting Started-ikkuna, koska sillä me ei tehdä mitään, tai se välilehti. Ja Sitten valitaan File Open Folder ja etsitään se, missä se meidän ekaharjoitus on. Eli sehän on meidän oman nimen alla. Sieltä sitten Source, Report, React ja ekaharjoitus harjoitus. Ja Muistakaa valita se eka harjoitus, eli meette siihen eka jonka jälkeen voitte valita kansionappia. Ja kun se kysyy, että luotatko tekijöihin, niin sanotte, että Yes, I trust the authors. Ja sitten teillä pitäisi näkyä siellä Visual Studiossa, niin tämä alempi kuva, eli toisin sanoen että teillä on tämmöinen hakemistorakenne, jossa on aika paljon kaikenlaista tietoa. Niistä tiedoista me ei nyt tarvita kuin tuota, publikkansiossa, eli menette sinne publikkansioon ja sieltä avaatte index.html-tiedoston. Ja sitten poistetaan tässä vaiheessa kaikki. Eli tehdään ihan oma tuota, HTML-tiedosto. Ja nyt mahdollisimman pienillä muutoksilla. Eli niin kuin näette tässä tämä ensimmäinen kuva, niin siellä on vain HTML-komennot, body-komennot ja sitten siellä on tämä Hello React-otsikko. Senkin voisi ottaa pois, koska me tehdään oma otsikko sinne. Ja sitten semmoinen tärkeä paikka, joka täällä pitää olla, on tämä, niin tuota, mihin se reaktioitetaan. Eli nyt me tehdään tämmöinen divi tänne näin, jonka ID on ruutti. Muistatte varmaan aikaisemmin jo JavaScript-kurssilta, että tuota, tätä kyseistä ruuttia tai tätä osoitetta voidaan, voidaan hyödyntää, kun me sitten sinne tuota, syötetään tietoa. No sitten niin tuota teemme niin, että ö, mennään source-hakemistoon ja avataan sieltä index.j ja poistetaan tämä root renderin sisältö muuten paitsi annetaan noin sulutolla ja puolipisteet tuolla noin. Niin, tota, muuten koko tuo root renderin sisältö poistetaan ja laitetaan tilalle tämmöinen tota, p, joka oli se paragraph. Ja sitten niin annetaan jokin, komen, jokin teksti sinne, eli tässä, tämä on ensimmäinen React-ohjelmani. Ja kun te sitten tallennatte sekä sen index.html että index.js, niin teillä pitäisi näkyä tämä viereinen tuota, valkoisella alueella oleva. Tuota, kuva, eli se kertoo Hello React, joka on kova koodattu sinne. Ja sitten tämä on ensimmäinen React-ohjelma, niin joka tulee sieltä Javascriptin tai Reactin tuota, puolelta. Näin. No, mitä tuossa sitten oikeasti tapahtuu? Niin ensimmäisenä siellä on se import-komento, jolla me tuodaan niin kirjastoja käyttöön, kytketään CSS-tiedosto ja jos meillä on jotain ulkopuolisia äpejä niin tuota, tai funktioita, niin nekin voidaan sitten sinne tuoda. Ja tuo import-komento tekee aivan niin kuin olette jo oppineet, eli se luo instanssin. Niin tuota, eli esimerkki tässä näin otetaan tuolta se esille. Niin import komento luo nyt tästä React tuota, ähm, luokasta, niin se luo instanssin nimeltä React ja vastaavasti sitten tästä React dom kautta client luokasta, niin se luo instanssi React äh, dom. Ja niitä sitten käytetään, käytetään siellä tuota, hyväksemme kun me lähdetään kirjoittamaan, kirjoittamaan tätä meidän koodia. Ja otetaan toi nyt tuosta pois. Ja tuota, laitetaan sinne, sinne nyt sitten tuohon kohtaan. Noin ja tämä on ensimmäinen React-ohjelmani. Ja huomaatte, että vielä tämä on päivittämättä, tämä meidän localhostit tuolla. Mutta kun mä painan nyt tässä näin tuota, save, eli katsotaan sitten on seivattu. ja sitten painetaan tässä save. Niin huomaatte, että nyt se palvelin päivitti tämän meidän sivun tällaiseksi, niin tuota eli poisti sieltä, mitä siellä oli. Ja sitten tuota, ää, syötti sinne mitä sinne syötetään. Ja tuota, ää, nyt jos te seuraatte sitä videota, mitä, mitä tota, minkä linkin olen teille laittanut, niin huomatkaa, että nyt tämä kohta, eli me ei käytetäkään enää reactdom kommentoa sillä tavalla niin kuin siinä videossa, vaan me käytetään tämmöistä Create Root, eli se jakaantuu nyt vähän eri tavalla ja tämä, ja johtuu siitä, että seuraavassa Reactin versiossa niin se poistetaan kokonaan se edellinen on neuvottu tapa. Eli nyt me tehdään niin, että me todellakin luodaan ensin se tota, root, eli minne. Eli muistatte tämän näin, element by id, ja sitten haetaan se tota, kohta, minne me haluttiin se, ja sehän oli id-merkattu, joten sen takia, eli täällä Idea on niin me käytetään tuota dokumentketelement tai ID. Ja sitten me käytetään tämmöistä komentoa kuin ReactDOM, joka nyt oli siis se instanssi tuossa noin. Ja sen sisältä löytyy tämmöinen create root-funktio, jota me sitten voidaan käyttää. Ja se tallennetaan nyt tämmöiseen tota, muuttujaan kuin root. Ja sitten käytetään sitä muuttujaa ja sieltä löytyy sitten niin semmoinen komento kuin render. Ja tota, sitten annetaan renderille se, mitä me halutaan sinne syöttää. Ja nyt tämä näyttää ihan puhtaalta HTML, mutta itse asiassa se ei ole html, vaan se on javascriptin xml, joka mahdollistaa sen, että me täällä Javascriptissa pystytään syöttämään noita html-näköisiä koodeja. No sitten, jos me mennään takaisin tänne näin, niin tuolta tuota, tuota, Ää, niin tuo renderoivia se, joka renderöi sen eli tuota, kääntää tämän meidän tuota, ää, ohjelman niin sitten siihen muotoon, että HTML sen voi ottaa vastaan. No, siellä renderin sisällä oli, oli yksi muuttuja eli tuota tuota mutta jos me yritetään saada isompaa HTML-kokonaisuutta, tai oikeastaan XML-kokonaisuutta, niin silloin meidän pitää tehdä se vähän eri tavalla. Eli me ei voida syöttää useampaa HTML-tagia tänne peräkkäin, vaan se antaa tällaisen Compile-virheen. Mutta tuota, tuo render ottaa siis vain yhden syötteen. Ja täällä on nyt kaksi syötettä. Mutta kun me laitetaan ne divien sisään, eli nyt tämä divi on se ylä, yläotsikko, jonka tuo render näkee. Eli se ei välitä, mitä siellä divin sisällä periaatteessa on, vaan sille riittää se, että siellä on tuo yksi divi, eli yksi syöte. Ja vaikka siellä syötteen sisällä onkin sitten, niin tuota. Tuota enemmän dataa, niin se nytten ohjelma ymmärtää sen yhtenä ainoana syötteenä, jolloin me voidaan laittaa sinne vaikka kuinka monta komentoa. Eli nyt tässä esimerkkinä niin tämä vieressä oleva oikeassa alakulmassa oleva tuloste, kun me syötetään sinne sekä otsikko että ensimmäinen React-ohjelma, niin ja sitten vielä niin Unlisted, eli tuota, tehdään pallukka tuota, lista ja sitten liin sisällä on aina sitten jokin sana näin. Mutta jos me oikeasti halutaan toimia niin kuin React haluaisi, niin me tehdään tämä vähän toisella tavalla, eli mennään askel askeleelta nyt oikeaan suuntaan. Ja toinen tapa siis tehdä tämä näin on niin, että tota me ei tänne renderin sisään sitä, mitä me halutaan, vaan me tehdään siitä muuttuja. Eli nyt huomaatte, että tässä const sisältö niin sinne mä olen syöttänyt sen kokonaisuuden, mikä, tota, ähm, mikä me halutaan tulostaa. Ja sen jälkeen sanotaan, että root render sisältö ja nyt se näyttää aivan samalta kuin se näytti äsken, eli tämä ei ole muuttunut tästä mihinkään. Mutta tehdään se oikein, eli tehdään se funktion avulla, tai nämä kaikki tavat on oikein, ei siinä mitään, mutta tämä on se tapa, jota tota, tämä, tämä, tämä äh, reakti haluaa joten luodaan funktio tästä näin. Ja funktion luonti on tuttua, mutta sen verran nyt pitää painottaa, että tätä, tätä nimeä täällä, eli tämä sisältö, niin se pitää olla Pascal Case. Eli tuota camel Caseshän ensimmäinen kirjain on pienellä ja sitten aina kun... Totta sana lisätään, niin sitten se on isolla. Mutta pascal kaikki sanat, myös ensimmäinen sana, on isoilla kirjaimilla. Ja toinen huomio sitten on se, että me ei kutsutakaan funktiota sillä tavalla, kun me ollaan totuttu, eli laitetaan funktion nimi ja sulkeet, vaan Reactin tapa on laittaa se tuota, XML-sulkeisiin, tuota, ja sitten se varsinainen nimi tuolla noin. Ja jos me tehtiin tämä oikein, niin edelleen meidän sivu näyttää ihan samalta kuin tähän asti, eli se ei ole tästä muuttunut mihinkään. No sitten tehdään niin, että lisätään sinne otsikon yläpuolelle header osuus jonka sisällä on naviosuus, ja sitten lisätään sinne niin toi logo 192.png niin sinne navin sisään, ja se nyt näyttää tässä näin no, tota, sitä kuvaa. Ja samalla sitten lisätään sinne listan alapuolelle footer-osuus, johon kirjoitat niin tota, at. 2022 ja sitten sun oma nimi eli esimerkkinä täällä kuvassa, niin tuota on at 2022 Jyri Tätä voitte miettiä, että miten tämä nyt tapahtuu ja sitten kun olette riittävästi miettineet sitä, niin voitte katsoa vastauksen. Eli kannattaa pysäyttää tämä video nyt tässä vaiheessa, koska nyt näytän vastauksen teille. Eli, niin lisätään sinne divien sisään niin lisätään se header-osuus, jonka sisällä on se naviosuus, jonka sisällä sitten on tämä meidän image. Ja tämä piste kauttahan tarkoittaa sitä, että se on samassa hakemistossa kuin se meidän HTML-tiedosto, joka sen sitten ajaa. Ja sitten tänne loppuun niin todellakin tämä footer-osuus, joka nyt oli ihan Tuota, niin kuin tuota, näytettiin edellisellä dialla. Ja nyt jos me taas renderöidään tuo sisältö, niin silloin me saadaan tämä kuva, joka meillä on tässä oikealla, eli Hello React ja niin edelleen, tämän näköisenä. No jatketaan tätä edellistä harjoitusta sillä tavalla, että siirretään jokainen osuus niin omaksi funktiokseen eli header, niin sitten tehdään oma funktio, se voi olla vaikka header nimellä, ja footer-osiosta tehdään oma funktio, ja sitten ne mitä sinne jäi, niin niistä tehdään oma funktio, eli body, ja lopuksi kasataan kaikki sisältöfunktion sisään, ja muista, että kun se nyt kasaat sen headerin, bodin ja footerin, niin siinä on liikaa, liikaa näitä elementtejä, eli tuota, me pystytään niin näyttämään sillä render komennolla ainoastaan yksi elementti, niin sen takia nämä nyt pitää sitten kaikki laittaa div-elementin sisään. Ja nyt katkaisit katkaise taas video ja mieti tätä ratkaisua ja kokeile sitä. Ja sitten voit palata tähän videoon, niin nyt tulee vastaus. Eli todellakin nyt niin, että meillä siellä nyt näkyy vähän huonosti, mutta funktion sisältö on ensimmäisenä siellä. Ja sen sisälle niin tota me sitten kootaan nämä kaikki muut. Mutta katsotaan ensin toi Function Header, eli muistakaa nyt tässä näin, että käytätte tätä returnia, koska tämä palauttaa sitten niin tämä Function, niin tämän osuuden tästä näin, mikä oli se meidän header. Ja vastaavasti sitten Function Footer, niin sielläkin pitää olla tuo return, joka palauttaa sitten toi Footer-osuuden. Ja lopuksi sitten meillä tulee Function body jossa sitten oli ne loput asiat, eli ne piti olla nyt DIVin sisällä, koska niitä oli useampi kuin yksi. Ja Sitten tämä kokonaisuus niin tota, laitetaan tänne sisältöön, ja se taas palauttaa DIV-header, eli muistatte, että näitä käytettiin tällä tavalla, ei suinkaan niin, että header ja sulku kiinni. Ja sitten sen perään laitetaan podi ja sen perään footer. Eli jos me näin tehtiin, niin sen sivun pitäisi näkyä taas aivan samanlaisena kuin aikaisemmin.